Потяг єднання на залізничному вокзалі «Запоріжжя-1» зустрічали із музичним супроводом академічного козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці» обласної філармонії та представниками спортивної громадськості і обласного центру молоді. Зокрема, 25 вихованців місцево-обласного спортивного ліцею у знак «Єднання України» провели молодіжну акцію – склали мапу України. Перш за все, це представники молоді, якої не байдуже на майбутнє України, які розуміють, що таке патріотизм та навіщо їм єднатися. Потяг рахів Маріуполь прибув на вокзал згідно розкладу об 11 -й. На пероні на прапорі єднання підписались голова Забрійської обласної державної адміністрації Олександр Старух та секретар Забрійської міської ради Анатолій Куртєв. Ми організували спільно цей захід разом безпосередньо з міністерством транспорту, тому що виданий указ президента щодо святкування Дня єдності 16-го числа, розроблені міністерством відповідні заходи. І ми здійснюємо ці заходи. Ну, окремих якихось коштів на це не виділялося. Провідник потягу Рахів Маріуполь, харків'янин Юрій каже, приємно спостерігати загальну атмосферу, котре панує під час усієї подорожі від Заходу до Сходу України. На всіх зупинках, де ми зупиняємося, усі підписують. В'їзді нас зустрічають, в'їзді ради. Ну, дуже гарно. Підписали всі громади пісні, через які станції ми приїжджали, починає з Рахова, Ясини. Яремче, Івано-Франківськ, Львів, Кам'ян, Дніпро. Тепер Запоріжжя. За словами Євгена Прокопенка, до кінцевої станції потяг Єднання зробить ще дві зупинки – у Камиш-Зорі і Волновасія. По завершенні маршруту прапори з підписами доставлять президентові України. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.